لازم تفكر مليون مرة قبل ما تقرر تضحي بسعادتك كرمال تسعد غيرك، هالتضحية الكبيرة لازم تكون مقدمة لأشخاص عن جد بتستاهل وبتقدر كتير منيح اللي عم بتقدملن ياه، انتبه وفكر كتير منيح لأنه الوجع اللي رح تحس فيه لما تكتشف إنه هالتضحية كانت خسارة يمكن تخليك تندم وتتعذب كل عمرك، لا تنسى إنه العمر كتير قصير والحياة بتنعاش مرة واحدة لهيك فت عينيك وشوف اذا عم تستثمر هالتضحيه بالمطرح الصح